اي دخول? شين اسبوع شوية? شتريد من دولة? ابو عاشم? شتريد من? اي حبوك? معقول? اسمع هاي. وشلون حالهم صاول? ومصاول يعني اسعد الناصري. وشلون حالهم صاول وتعبوني دعبولي تعرفونه? وما كلهم على عالسي. وشلون? وشلون? وشلون وشلون حالهم مسوين ودعبوني وبيشكيانوا للليول <تصفيق> طاردين اهل على زن. يا هاي ويه. ها ها ها سيدي ودنا بمكانك هوس اضعف الايمان هو التصميم يلا ابوي ذيك المره حجي صالح قال بعد كافي ليمون خلينا نحول على حنظل أبو بوحده راح عليه. إذا ما صفقت ترى ما أطول عشر دقائق وأفلت. ايه حاولنا علينا من ايه سوق منين يا أبو الليمون سوق الحنظل يطول يا أبو الليمون سوق الحمال منين يا الليمون. سوق مني. أو سوق مني. أنا ابو الليمون سوق الحمال منين حط ايدك وسوق الحمال منين يا الليمون. مني. أو أوه، أوه، أوه، ابو الليمون سوق الحمال منين يا ابو الليمون او دورتش جنا برو ديكاهيني ابو الليمون سوق الحمال منين وشغل لايتات و سعيد جا هذا الحجي غثو وصون علي شغل لايتات وصح الجام حمضه زين للسكر والالام يخلي الثياب قبل المغربينا ويفتر بالشوارع والدرابين يا الليمون, الليمون. الليمون بلو الحيل دارو.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 واي ما واحد لعبنا. زود ابن الصدر واضح لعبنا. بالامريكان اللي لعبنه جوله لعبنا. بالامريكان اللي جوله لعبنا. لعب لعب. بويه لعب لعب. عاد الكوفة تشهد والله والنعم. لا تلعبوا يا نترح نحل لا تلعبوا ويانا هلا ترحل اهل اللعب لا تلعبوا ويانا هلا هلا هلا هلا هيله هيله هيله هيله هيله هيله هيله هيله هيله هيله تيار الصدر بعد ما عنده شيء خلص وسيد مقتدى بعد ما عنده شيء هسه احنا طلعنا اربعة من من غير باقون. مو صحيح؟ هيلا عليهم هيلا هيلا عليهم هيلا بويه والجيش بعده بحيله هيلا عليهم هيلا هيلا عليهم هيلا هيلا تعبتوا شباب تعبتوا نختم راح نختم راح نختم راح نختم تعبانين بردانين الجو يخبل يلا صفقه ايدك الي يلا بويا هيلا عليهم هيلا هيلا عليهم هيلا هو هه بحاله عليهم هاله عليهم, هالة. عليهم هالة. بحاله وديك وديك. وديك. وديك. هاي يا بيبي هاي باي ها. باي ها. محلاك. محلاك. باي بار. بار.